النهارده عن الاكل والاصدقاء الثلاثه يلا نبدأ بحكايتنا العزيزه اللذيذه واوعي تحط جنبها اي بريزة. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كان في كده تلات اصدقاء الاول غالي والثاني والتالت دول فقراء فاقترح الاول اللي هو الصديق الغالي ان كل واحد نفتر عنده في البيت في يوم من الأيام. كلهم وفق على الاقتراح ده في كم يوم الأول على غني وقال يا غالي يا, يا امي نريد ان نجهز افضل الطعام لاصدقائي فردت امه حاجل يا ولدي فأتى أصدقاء رجل غالي وأكل أفضل مكولات واش أفضل المشروبات والدي تلونه زي العسل أي فأتى لوني التاني عن الرجل التاني هو رجل فقير فقال لأمي يريد أن يجهز أفضل الطعام لأصدقائي فردت امه وقالت له يا ولدي نحن لا نملك مال كثير لكي نشتري أفضل الطعام فعندما سمع الرجل هذا الكلام سرخ في وجه امه وقال لها: لا أريد أن أكون أقل من صديقي غني، فذهبت الأم لكي تستلف من جيرانها لكي تجهز أفضل الطعام لأصدقائه، فأتى أصدقائه وأكلوا وشربوا وكل شيء تمام، كل الحكاية هنا بقى الرجل الثالث وهو ايضا رجل فقير، فاتى الدار عليه، فقال هذا الرجل لامه يا امي نريد ان نجهز افضل طعام لاصدقائي، فردت الام وقالت يا بني نحن لا نقدر على على شراء وتجهيز افضل الطعام لاصدقائك، نحن سنجهز لهم افضل ما من طعام من ونعمل من اللي علينا، والله تعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله فرد الرجل برد جميل ولم يسرق في وجه امه مثلما فعل صديقه الثاني بل قال لامه فهمتك يا امي وانت قلت افضل الكلام وكلامك صحيح ومريح يا امي نحن سنجهز لهم افضل ما منك والباقي على الله فاتى اليوم الثالث والطعام جاهز وكل شيء تمام فدخل صديقه الثاني وصديقه الاول والصديق الاول ده اللي هو الغني الثاني اللي هو تمام فنظر صديقه الثاني الى الطعام وقال ما هذا الطعام انت مجهز لنا طيب لفول وجبنا هذا لا يليق بنا هل انت تستهزئ بنا لن اكل من هذا الطعام فخرج ولم ياكل صديقه الثاني وبقى هو وصديقه الغني فنظر صديقه الغني الى الطعام وقال له هيا بنا لناكل فأكله وكل شيء تمام، وبعدما أكل صديقه الغني قال له هذا الطعام جميل أنا استمتعت به وبمذاقه، أنا استمتعت به يعني بالطعم، أشكرك على هذا الطعام، ترد عليه وقال له الشكر لله، فبعدما أكل وندت أمه عليه، إن هي الرجل اللي عاملة لغزونة تمام، وبينما الرجل الفقير بيشوف أمه كان الرجل الغني يفكر مع نفسه ويكلم نفسه كده يعني أنا عرفت النهاردة من هو الحقيقي فعلا من النهاردة لم يكن صديق الذي خرج ولم يأكل وتقبر وتعالى على الطعام ولم يتواضع فبعد ما فكر واتكلم مع نفسه شويه كده ليه صديقه بعد ما شاف امه ونزلت ايد منه اتكلم من الرجل ويغني مع صديقه وقال له انت افضل صديق وتستحق اني اصحبك وليه الشرف اني صاحبك لانك لم تكلف نفسك اقصد محملتش نفسك فاقطعتها وانا كنت عارف اني حاكم على قدكم انت وصديقك الثاني عشان أشوف مين فيكم الصادق من نفسه ومش بيتزاحر أمام الناس، بسبب اللي حصل ده أنا قررت إنك تكون شارك معايا في المشروع الجديد اللي هنعمله أنا وأنت بإذن الله وإن شاء الله ينجح. واللي عجبني فيك كمان إنك صادق مش بتتكسف من إنك فقير يعني يعني إنك فقير الفلوس بتروح وتيجي أنا ممكن في يوم أكون فقير وإنت تكون غني هي الحياة كده ولازم نفهم إن هي كده مين ليك ومين عليك الغني مش بيكون غني على طول ولا الفقير فقير على طول وممكن يكون معاك فلوس بس فقير أقصد فقير إزاي فقير القلب ما عندكش دين. هو ده فقير القلب فعلا لكن غني غني القلب اللي هو مش طماع ومقتنع باللي معاه واللي بيملكه وحمد ربنا عليه وبيصلي وبيطيع امه وابوه وكده قوي الحكايه طول صبحي لكن نأخذ العبرة منها ان غني غني القلب فعلا ونلاحظ ان الراجل الثالث ما اكتسبش انه فقير ومقتنع باللي معاه وسمع كلامه منه وحمد ربه مش زي الراجل الثاني اللي صرخ في امه وخلاها تستلف من الجيران وناخد بالنا بقى واحنا بنختار اصدقائنا، في اصدقائنا بيستهلوش انهم يكونوا اصدقاء، حبتنا تكون انتهت حلقتنا النهارده وشكرا ليكم ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.